اهلا وسهلا اهلا طب انت ها أه؟ وكمان اطرش لا يا حاج ماليش اطرش بس انا مكسوف ومحروف بس عشان اول مره ومهين فراحت جيت اكل لوحدي لب الشوك بتاع الضوء لب الشراب قلت اصرف كده فاض ميه ما البنت قالت لامها قالت لي ايه؟ اللي انت جاي تكلمني أي كنت عاوز ايه؟ يا فندم بنت حضرتك ادب بنت عرفتها في ال 12 سنه اللي انا درست فيهم في كليه تجاره ايوه انا ربي بناتي على الادب والاخلاق ونعمل أدب والاخلاق يا فندم اقعد تسمح لي يا حبي أتشرف بكل فخر وامتنان وعزة وأطلب سليلة الحسب والنسب بنت الحج أسيطي أنا ما عنديش بنت اسمها سليلة لا صفاء سليلة اقعد مش كل واجب عليك يا ابن والتجنين تجيب والدك أو والدتك تعيش أنت يا حبي. عم خالتك تعيش انت يا حاج حالك عمّة انت تعيش يا حاج انت مطمع من شجرة انا ما عنديش حد يا حاج لو عندك حاج تعيش انت انا ما طعمل شجرة يا حاج <تصفيق> بس, بس بس بس بس بس حتى بس تعيش انت يا حاج <تصفيق> بس, بس بس بس بقى تبقى ومتغيق قلتليش يا ابني لي هنا كده لا يا أيوة حاج انت بتشتغل ايه ما بشتغلش يا حاج ما بتشتغلش يا حاج طيب بتشتغل يعني في المنطقه بتاعتك في الحاره بتاعتك بتشتغل في ايه انا ما مكان يا حاج انا زي الطير يوم تلاقيني في عشه ويوم تلاقيني في الطير انت ساكن فين يعني انت ساكن فين يعني ما فهمتش حاجه من اللي انت بتقوله ما عنديش مكان محدد يا حاج طب بتاكل منين يا ابني من الله يا حاج الله أمال أنت وصفاء هتتجوزوا إزاي يا ابني؟ صفاء هتفهمك يا حاج صفاء هتفهمني أمال أنت جاي تتجوزها إزاي يا ابني؟ صفاء هتقول لك برضه يا حاج صفاء هتقول لك برضه يا حاج هي صفاء الراجل ولا أنت يا ابني؟ صفاء هتقول لك برضه يا حاج لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا ابني صفاء هتقول لي على إيه أنت شغال إيه؟ مانيش شغال يا حاج حتى في الشغل مطر من شجرة؟ ما عنديش شغل يا حاج. أمال يا ابني أنت هتخش يا ابني؟ أنا عندي مشروع يا حاج هيكسبنا دهب يا حاج. تمام عظيم، حلو قول أنا بحب مشروع فراخ. تمام فراخ بس أنت ابني بتاع خشب ما تفهمش الفراخ. أنا فاهم يا حاج وصفاء هتفهمك يا حاج. يا دي الليلة صفاء صفاء أنت اللي أنت اللي كنت إحنا هنلم الفراخ اللي في السوق كلها يا حاج وبعدين ايه؟ الفراخ هتبيض ماشي هتطلع كتاكيت بعد ما تطلع كتاكيت الكتاكيت هتكبر وبعد ما تكبر وهنرقد على البيض يا حاج نرقد على البيض. أيوة يا حاج ما هي الفراخ هتبيض البيضة هتبقى إيه كتكوت الكتكوت هيكبر هيبيض تعرف في بيض هيطلع ديك وهيطلع فرح فهيدوز فالفرخه حضيت فهيبقى كتكوت فهيطلع كتكوت ايه هيكبر يبقى فرخه فحضيت فحنلم الحته دي كلها فرخه حج وكتكين وبدل ما تبقى اسمك الحج الاسيوطي بس تبقى الحج, الحج الاسيوطي ابو الفراخ. ابو الفراخ؟ ايوه حج انت عاوز الحج الاسيوطي يبقى ابو الفراخ. ايوه ابو الفراخ. احب اقول لك ان انت شخص قموح يدني وقف يا حاني فاي حاج انت لسه فاي حاج تبقى بتاع في الهاتف وين ما وطو... ده على نعم ماشي يا ماشي يا <تصفيق> <تصفيق> كوكو كوكو لا صوت فالص انا عاوز صوت الديك شفت وش تاني انا هخليك تضبط بحق وحقك انت فاهم يالا حاضر حاضر حاضر الزين يا طول حاضر حاضر ما شفت والله بعدك هتشوف وش والله بعدك اوه